Jeg tror alt som handler om innhold, pedagogik og sammenhengen mellom pedagogik og andre vetenskaper har druknet litt i begeisteringen over digitaliseringen. Når jeg hører at det er digitaliseringen som driver, så tänker jeg at det er jo for så vidt sant. Men hele poenget her er jo nettopp menneskene sin samhandling, studentene, lærerne, elevene, også foreldrene, gjennom de digitale kanale, verktøyene, og så videre. Da blir spørsmålet hvordan må fremtidens læremidler utvikle seg slik at de blir til gang for studenter, lærere det så åpenbart, det er at en kan ikke ta med sig. den gamle formatet, boken, over i digitaliseringens tid, i begeistring over digitaliseringen, och så forvente och få det utbytte som digitaliseringen kan gi når det blir betraktet nettopp som det det er, nemlig en muliggjører. Så jag tror att en må rätt att se på allt som finns av lärmedel och hur de må redesignes, rekontextualiseras till den digitale tid som vi nu är i. Och vad när det sker? Jo, det måste ju vara alltså specialister som utvecklis på rätt område som kan designa lärmedel sammen med studenter och lärare slik at de holder et mye mer interaktivt, levende og rikt nivå enn det å bare transformere den boklige verden over i den digitale verden.